أمي عوضاي أهو أيوة سجرة مضوعة أهدي كلمة بحرف النوم النسي مين النسي يا وعدها ترقص جاء حلوة أو ترقص في المولد خذ يا